Αρίγας Βελεστινλής, ελευθερία Ισώτης, θύριος, ήτη ορμητικός πατριωτικός ύμνος πρώτος, εις ήχων μία προσταγή μεγάλη. <μμυρίζει> Εκφωνητής Γιώργος Πιτροπογιαννακής. <μμυρίζει> Ως πότε παλικάρια να ζούμεν στα στενά, <μμυρίζει> μονάχις σα λιοντάρια, <μυρίζει> στες <ζράχες>, στα βουνά, <μυρίζει> σπηλές να κατοικούμεν, να βλέπωμεν κλαδιά, να φεύγωμε από τον κόσμο για την πικρή σκλαδιά. <Κι> να χάνω αδέλφια, πατρίδα και γονείς, τους φίλους, τα παιδιά μας και όλους τους συγγενείς καλλιώνε μίας ώρας ελεύθερη ζωή, παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Ως πότε παλι στα στενά, πονάχη σα λιωτάρια στε στα βουνά. Ως πότε παλι στα στενά, πονάχη σα λιωτάρια στε και στα βουνά. Τις ωφελεί αν ζήσεις και είσαι στη σκλαβιά, <μμμμ>. Στο χάσου πως σε ψένουν καθ' στη φωτιά. Βεζήρις δραγουμάνος, αφέντης κι αν σταθείς, ο τύρανος σε κάμινα να χαθείς. <Συλίου> Δουλεύεις όλη μέρα σε ό,τι κι αν σι Και κι αυτός πασχίζει πάλιν το αίμα σου να πιεί. με μιας ώρας, ελεύθερη ζωή παρά χρόνια, και φυλακή. Παρά χρόνια, και φυλακή. Ο σούτσο κι ομουρούζη, πετράκη, σκαναβή, γκίκα και Μαυρογένης, καθρέπτης είναι να καπετάνι, παπάδε λαϊκή, σκοτώθηκαν και αγάδε με άδικο σπαθί. Αμέτρητα λιτώσει και τούρκει και ρωμοί, ζωή και πλούτων χάνουν χωρί καμιά φορμή. Ελάτε με έναν ζήλον σε τούτον τον καιρό. Να κάμουμε τον όρκο επάνω στο σταυρόν. Συμβούλου προκομμένου με πατριωτισμόν να βάλουμε ει όλα να δίδουν ορισμόν. Η νόμη να ο πρώτο και μόνο οδηγό και της πατρίδος ένας να γένει αρχηγός. Γιατί και η αναρχία ομιάζει την σκλαβιά, να ζούμε σα θηρία είν πιο σκληρή φωτιά. και τότε με τα χέρια ψηλά στον ουρανών, να πούμε απ' την καρδιά μας ετούτα στον Θεών. Εδώ σηκώνονται οι πατριώτε ορθοί και υψώνονται στα σχήρας προς τον ουρανόν, κάμνουν τον ορκόν όρκος κατά της τυραννίας και της αναρχίας. Ω βασιλεύ του κόσμου, ορκίζομαι σε Σε, στην γνώμην των τυράννων, να μην ελθώ ποτέ, μητέ να τους δουλεύσω, μητέ να πλανηθώ, εις τα ταξίματά τους, για να παραδοθώ. Ενώσαζω τον κόσμον, ο μόνος μου σκοπός, για να τους αφανίσω, θε σταθερό. σταθερός. Πιστώσαι στην πατρίδα, Συντρίβω το ζυγόν, αχώριστος για να είμαι υπό τον στρατιγόν και αν παράβω τον όρκον, να στράψω ο ουρανός, και να με κατακάψει, να γίνω σαν καπνός. Τέλος του Όρκου Σ' Ανατολή και Δύση και Νότον και Βορειά, για την πατρίδα όλοι νάχομεν μια καρδιά, στην πίστη του καθένας ελεύθερος να ζει, Στην δόξαν του πολέμου να τρέξομεν μαζί, Βουλγάροι και Αρβανίτες, Αρμένοι και Ρωμοί, Αράπηδες και άσπροι με μια κοινή ορμή, Για την ελευθερίαν να ζώσομεν σπαθί, Πως είμαστε αντριωμένοι, παντού να ξακουστεί. Όσοι απ' την τυραννίαν πήγαν στην ξενιτιά, Στον τόπον το καθένας ασέλθει τώρα πια, Κι του πολέμου την τέχνην αγρικούν, έδω ας όλοι, τυράννους να νικούν. Οι ρούμελοι τους κράζει μαγκάλες ανοιχτές, τους διδιβιώ και τόπον, αξίες και τιμές. Ως πότωφη κι άλλο σε ξένος βασιλείς, έλα να γίνει στήλο, δική σου της φίλης. Κάλιου για την πατρίδα κανένας να χαθεί ή να κρεμάσει φούντα για ξένων στο σπαθί. Και όσοι προσκυνήσουν δεν είναι πιο εχθροί αδέλφια μας θα γένουν ας είναι και εθνικοί, μα όσοι θα τολμήσουν αντίκρινα σταθούν, εκείνη και δικοί μας, αν είναι, ας Σουλιώτε και μανιώτες, λιοντάρια ξακουστά, Ω πότες τε σπηλαίες σας κι εμάς σφαλίστα. Να χανω μεν αδέρφια, πατρίδα και γονεί. Τους φίλους, τα παιδιά μας και όλους τους υγιενείς. Να χανω μεν αδέρφια, πατρίδα και γονεί. Τους φίλους, τα παιδιά μας κι όλους τους υγιενείς. Μαυροβουνιού καπλάνια, Ολύμπους τα βραϊτοί και αγράφουν τα ξευτέρια, Γενείται μιά ψυχή. <ΣΣΣΣ> Ανδροίοι μακεδόνε, ορμήσατε για μιά, καί αίμα των τυράννων ρουφήστε στα θεριά. Μουσική του Σάβα και του Ναύου, αδέλφια χριστιανοί, με τάρματα στο χέρι, καθένα σας φανεί. Μουσική Το αίμα σας, σας βράσει, με δίκαιων θυμών, μικροί μεγάλοι ομόστε, τυράννου των χαμών, Λεβέντε σαν μαύρο θαλασσινοί, ο βάρβαρος ω πότε θε να σας τυραννεί. Μη καρτερείτε πλέον, ανίκητη τη λαζή, χωδείτε στον πογάζι, με μάς κι εσείς μαζί. Δελφίνια της θαλάσσης, ασδέρια των νησιών, σαν να στραπήχηθείτε, χτυπάτε των εχθρών. Της Κρήτης και της Νύδρας, θαλασσινά πουλιά, καιρόσιν της πατρίδος, να ακούστε τη λαλιά. Κι ως είστε στην αρμάδα σαν άξια παιδιά, οι νόμοι σα προστάζουν να βάλετε φωτιά. Με μάς κι εσείς, Μαλτέζοι, κορμί. Κατά της τυραννίας, ρηχθείτε με ορμή. Σας κράζει η Ελλάδα, σας θέλει, σας πονεί, Ζητά την συνδρομή σας, με μητρική φωνή. Της θέκης Πασβαντζιόγλου τόσο εξτατικός, Την άξο στο Μπαλκάνη φόλιασε σαν ναητός. Τους μπουφους και κοράκους καθόλου μη ψηφάς, Με τον ραγιά ενό σου, αν θέλεις να νικάς. Σιλίστρα και Σμαΐλι και Κιλή, Μπενδέρι και χοτήμη, εσένα προσκαλεί. Στρατεύματά σου στείλε και εκεί να προσκυνούν, γιατί στην τυραννίαν να ζήσουν δέν μπορούν. Γκιουρτσή μην μη Σηκώσουμε σηκώσου ορμίν. τόν μπρούσια να μοιάσει, έχει την αφορμήν. Και εσύ που στο χαλέπι ελεύθερα φρονείς, πασιά καιρον μη στον κάμπον να φανείς. Με τα στρατεύματά σου ευθύ να σηκωθεί. Στις πόλεις τα Φερμάνια ποτέ να μη δοθεί. Του μισειριού Ασλάνια, για πρώτη σα δουλειά, δικό σα να μπέι, κάμετε βασιλιά. Χαράτζι τη Αιγύπτου στην πολύ Ασμήφανη, για να ψοφήσει ο λύκο όπου σα τυράνει. Με μιαν καρδιάν, όλη μια γνώμη, μια ψυχή. Κτυπάτε του τυράννου, την ρίζα να χαθεί. Να ανάψομαι μια φλόγα σε όλη την Τουρκιά, να τρέξω από την Πόσνα και ω την αραπιά σιλά στα μπαϊράκια σηκώστε τον σταυρόν και σαν αστροπελέκια χτυπάτε τον εχθρών. Ποτέ μισθοχαστείτε πως είναι δυνατός, καρδιοκτυπά και τρέμει σαν το λαγό κι αυτός. Τρακόσχοι γκυρτζιαλίδες τον έκαμαν διεί πως δεν μπορεί με τόπια Μπροστά τους να ευγει. Λοιπόν, γιατί αργείτε, τι στέκεστε νεκροί, Ξυπνίστε, μην είστε ενάντια και εχθροί. Πώ οι προπατορέ μα ορμούσαν σαν για την ελευθερία, πηδούσαν στη φωτιά. Σπηγέ να κάτι κατοικούμε να βλέπουμε πλατιά, Να φεύγουμε από τον κόσμο για την πικρή σκλαδιά. Σπηγέ να κατοικούμε να βλέπουμε πλατιά, Να φεύγουμε από τον κόσμο για την πικρή σκλαδιά. Έτσι και εμεί, αδέλφια, να αρπάξουμε για μια, τάρματα και να βγούμε από την πικρή σκλαδιά. Να σφάξωμεν τους λύκου που στον ζυγόν βαστούν και χριστιανούς και Τούρκους σκληρά τους τηρανούν. Να χανομενα δέρβια, πατρίδα και γονείς Τους φίλου τα παιδιά μας Κ' όλους τους συγγενείς Να χανομενα δέρβια, πατρίδα και γονείς Τους φίλου τα παιδιά μας Κ' όλους τους συγενείς Στερειάς και του πελάγου να λάμψει ο σταυρό, Και στην δικαιοσύνη να σκύψει ο εχθρό. ο κόσμος να γλιτώσει απ' αυτήν την πλήγη και ελεύθερη να ζώμεν αδέλφια στην γη. <χιελαιρίες> ώρας, ζωή, παρά χρόνους, και φυλακή, Πέρασμεν οδε, ο Θούριος, Εκφονητής Γιώργος Πυτροπογιανάκης.